Oče si sama ljoba, samo ti mi mi. Hvala Jesil no ime ja želim slaviti samo tebi želim cijelim srcem Slušaj pjesmu, nade u meni. Sve brike predajem ti, Isuse. Vjerujem da ti znam